תחליטו אם המספרים הבאים פרקים ראשוניים, פריקים או אף אחד מהשניים. חזרה קצרה, המספר ראשוני זה מספר טבעי, אחד מהמספרים שסופרים, כמו 1, 2, 3, 4, 5, 6, שיש להם רק שני מכנים. המכנים הם אחד והמספר עצמו. דוגמה למספר ראשוני זה שלוש. ישנם רק שני מספרים טבעיים שמתחלקים בשלמות בשלוש, והם ושלוש. דרך אחרת לחשוב על זה היא כדי לקבל שלוש על ידי מכפלה של שני מספרים שלמים, זה רק אחד ושלוש, לכן אחד והמספר עצמו נקודה. מספר פרק זה מספר שיש לו יותר רכיבים מאחד ועצמו. נראה דוגמאות לכך. ונראה גם דוגמה מרתקת למספרים שהם לא זה ולא זה. ראשית נחשוב על 24, נחשוב על כל המספרים הטבעיים או כל המספרים השלמים למרות שאפס גם כלול כמספר שלם. נחשוב על כל המספרים הטבעיים שאנחנו סופרים ש-24 מתחלק בהם ללא שערית. נקרא לאלה המכנים, זה כמובן מתחלק ב-1 וב-24, למעשה 1 כפול 24 שווה ל-24, אך זה גם מתחלק ב-2. 2 כפול 12 זה 24 לכן זה גם מתחלק ב-12 זה גם מתחלק ב-3 כי 3 כפול 8 שווה 24 כבר בנקודה הזאת לא צריך למצוא כל המכנים כדי לדעת שזה אינו מספר ראשוני יש כמובן יותר מכנים מ-1 עצמו אז כמובן שזה מספר פריק זהו מספר מורכב, מספר פריק נסיים לפרק את זה לגורמים, כי כבר התחלנו, זה גם 4 4 כפול 6 ל-24. כל אלה הגורמים של 24 זה הרבה יותר מרק 1 ו-24 כמובן. כעת נחשוב על 2. המספרים השלמים שאינם 0, ש-2 בהם, יש לנו 1 כפול 2 כמובן, אך אין מספר שלם אחר שנכנס ב-2. לכן יש לנו רק שני גורמים, אחד והמספר עצמו. זו הגדרה של מספר ראשוני, ולכן שתיים זה מספר ראשוני. יופי, שתיים זה מספר ראשוני. ושתיים זה מספר מעניין, כי זה המספר הראשוני הזוגי היחיד. כן. זה אולי מאוד הגיוני בעבורכם, כי לפי ההגדרה כל מספר זוגי מתחלק בשתיים, ושתיים מתחלק כמובן בשתיים, משום כך הוא נקרא זוגי. אך הוא מתחלק רק בשתיים ובאחד, ולכן הוא ראשוני. אך כל מספר זוגי אחר יתחלק ב-1 וב-2 ובמספר עצמו. לכן לפי הגדרה אלו יהיו מס, מספרים פריקים. משום שלפי הגדרה זה יתחלק ב-1, 2 ובעצמו, ולכן זה מספר פריק. אם כך, שתיים זה מספר ראשוני וכל מספר מרתק, אחד מתחלק ב כן, אחד מתחלק רק ב-1. לכן זה אינו מספר ראשוני, מבחינה טכנית, כי יש לו רק מכני אחד, לא שניים. נכון? אחד זה מספר פריק מוגדר מיותר משני מכנים. אחד, המספר עצמו, ועוד מכנה. לכן זה גם לא מספר פריק. אחד זה לא מספר ראשוני, וגם לא פריק. אף אחד מהשניים. לבסוף נבדוק את המספר 17. טוב, 17 מתחלק ב-1 17 זה לא מתחלק ב-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. לכן יש לו רק שני מכנים, 1 ו-17, זה מספר ראשוני.